Hej, jag är Andrik Kosta och jag är operativ chef på Wikimedia Sverige. Ni har testat residens, berätta om det. 2012 gjorde jag residens hos Riksantikvarieämbetet som utvecklare. Och vad innebär det? Det innebär att jag arbetade tillsammans med deras utvecklare för att ge dem bättre tillgång till den information och data som finns på Wikimedia plattformar. Samtidigt som Wikimedia gemenskapen fick bättre tillgång och kunskap om datan på deras plattformar. Och vad är det för slags data det handlar om? Det är kulturarvsdata och, och på Wikimedias sida så handlar det främst om de bilder som togs via Wikileaks Monuments tävlingen. Och hur gick det? Det gick jättebra. Wikimedia-Sverige har återanvänt det här konceptet med flera andra organisationer efteråt. Och för det svåra slutresultatet är att alla de bilder som tas genom Wikileaks fortlöpande görs tillgängliga på riksantiköra eh, plattformar.